Sí que és veritat que l'Eurobaròmetre se'n el mateix indica que és la principal preocupació del consumidor europeu. Eh, jo el que li diria a la gent és que pot estar absolutament tranquil·la perquè el control que n'hi és exhaustiu i tot el que estem ficant als productes és el que no n'hi ha més remei que ficar per poder traure davant una collita i poder donar de menjar a la gent. I hauria que dir que aquesta por que n'hi ha és contraproduent i és perjudicial per al medi ambient. Per què? Perquè cada volta estem limitant més el que pot gastar l'agricultor europeu, però estem importants aliments de fora on no n'hi ha el control que tenim a Europa. En la qual cosa, esta reticència o este port, està augmentant de forma espectacular el nivell d'emissions de s'aliments perquè cada volta importem més i som més dependents de les importacions. En Llavors jo li diria a la gent que es preocuparan més per la dieta i menys per coses de les que no hauria de preocupar-se. És dir, tot el que arriba als supermercats europeus és seu. A veure, la ciència ja ens està ajudant molt, perquè les intoxicacions alimentàries són cada volta més estranyes. El control que n'hi ha sobre els aliments és exhaustiu. La producció d'aliments cada volta és més eficient. És dir, produir ara un meló costa la meitat d'àvia que costava fa 20 anys, per exemple. I ara podem aconseguir fruita i verdura fresca durant pràcticament tot l'any. Eh, la ciència fa la seva feina, altra cosa és que aquesta informació no es transmet al consumidor.